Опускаєць, вийде. Раз, два, три, штиф. Одна просто зараз роззем'яти саме час. Розпочнемо, друзі, разом руханку для вас головою покрути І маєш ти почути Ти головою покрути Почуєш. І треба не заснути Далі руки до плечей Не заплющуйте очей Вперед-назад працюй давай Плачі просто оперта Постав руки до грудей І показує, як раді Бачить всіх людей А тепер Руки став собі на таз І рахуй до восьми раз